Uep, bon dia, som Antoni, Benvinguda, benvingut a el meu canal, on t'ensenya a dibuixar independentment de teu nivell. Avui t'ensenya a filar llapisos. Perquè aquestes coses tècniques també són importants. Tot el que em pregaré és un llapis B2, un paper de cuina en aquest cas, i un paper de vidre tensat damunt d'una fusta i un cúter. El primer que faim és agafar el cúter i té amb molta precaució a llevar tota la fusta de més o menys 2 centímetres de la punta del llapis. Hem de procurar no ferir el grafit, va? la barra de grafit que va dins el llapis. Quan han deixat el descobert aproximadament 12 centímetres de la barra de grafit, el que faim és llimar amb el paper de vidre però hem de llimar d'una manera que eh, no quedi recta sinó que se vagi arrodonint cap a punta i ara eh, li retirarem tota la resta de pols de grafit i així és com ha de quedar la forma de la punta més o menys I això és tot! Recorda que em pot donar un like no te per fer-ho i també te pots subscriure perquè, no ho sé, és proper pic te podria ensenyar una altra cosa important. Esborrar, per exemple. Adeu. I bona nit, i xicolgues.